من خیلی وقت تنها زندگی میکنم و اما امروز یه مهمون داشتم و این خیلی خوشایند بود. اون بچه کوچک حیات خونه من شروع شروع به توپ بازی کرد. من داشتم به بازی اون نگاه می و اون به طور تصادفی با لگت به سمت پنجرهم شوت کرد. پنجره خرم حسیده بود و فکر کرد من عصبانی میشم برای همین بلا فاصله توپو گرفت از من معذرت کرد اما بهش گفتم هر چقدر که دلش میخواد میتونه بازی کنه روزها گذشت و اون به بازی در حیاط من ادامه داد و دیگه حسو تنهایی نمیكردم یه روز وقتی پسر مصطفی سر رفته بود من رو دو از من خواست باهاش با توپ بازی کنم من کاری که اون میخواست رو باهاش انجام دادم و با هم بازی کردیم انقدر بازی کردیم که تاریک شد و تاریکی هوایی رو احساس نکردیم مادر بچه اومد و بلا فاصل دست بچه رو گرفت تا به خانه برگرده قبل از رفتم اونا مادر بچه پرسید با کی بازی میکنی؟ بلافاصله فاصل به من اشاری کرد و گفت داشتم با اون شخص اونجا بازی میکردم. مادر بلافاصله فاصل چهرش تغییر کرد و چرا داری دروغ میگی اینجا که کسی سه سال خالی و کسی تو سنین نمی کنه اما من اینجا مو بعد اون روز رنند که خودمون دار زدم نتونستم خونه را ترک کنم